السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناتكم قناة كوبونات عربي هنشوف النهاردة بالفيديو ده مع بعض عروض وخصومات موقع نون عروض الجمعة الصفراء وبرضه هنشوف مع بعض ازاي إن احنا نقدر نجيب كوبونات خصم لموقع نون بطريقة سهلة جدا وكوبونات خصم كلها فعالة مفيش أي مشاكل فيها تابعوا الفيديو للآخر وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. شوفوا الأفلام اللي فاتت دي، إن شاء الله نبدأ مع بعض إن شاء الله الجزء الثاني من الفيديو إن آه، إحنا إزاي نجيب كوبونات خصم آه، هنبحث عن موقع كوبونات عربي هسيب لكم اللينك بتاعه في آه، أسفل الفيديو تمام، الموقع سهل جدا استخدامه في كوبونات خصم لمواقع كتيرة جدا زي مثلا وادي واتش وناس ورحلات سنتر بوينت ومازر جير وادي موقع نون نضغط على موقع نون. هيفتح لنا تبتهني فيها كود الخصم نضغط على جيت كود نعمل نسخ للكود ونروح على موقع نون نحدد المنتج اللي احنا عايزينه وليكن مثلا اختار المايكروف ده نعمل اضافه لعرب التسوق واتمام الشراء نضغط على الكود نعمل لصق تفعيل تم خصم 150 جنيه تم خصم 150 جنيه شكراً جداً لمتابعتكم لا في آخر الفيديو إن شاء الله آه بتقول لنا رأيكم عن موقع كوفنات عربي ورأيكم أيضاً عن موقع نون